Δεν γίνεται εδώ. Ο Άλλιος κοιμάται. Τώρα είχε η ώρα της Λοιπόν, είμαστε στην κουζίνα. Και εδώ, όπως βλέπετε, μαζί με τον Άγγελο. Ναι, τώρα Έχουμε ετοιμάσει την επόμενη πλάκα, η οποία όμως αυτή τη φορά δεν είναι για μένα. Όχι, δεν είναι για μένα. Είναι, είναι για, για τον Μάριο. Το... Μάριο. Για ποιον είναι, Άγγελε? Για τον Μάριο. Ε, μην το πειράξουμε κι αυτόν, λίγο τόσο μου έχει κάνει. Λοιπόν, Ναι, σου σε το πρόγραμμα μαζί με μένα Είσαι κι εσύ, Καταλιάρη, κοπέλα. Λοιπόν, Άγγελε, έχουμε κοπέλα. έχω ζωοκολάτα. Δεν πειράζει, γκρινιάρη. Έλα τώρα εδώ. Αυτό είναι το πιάτο για τον Μάριο. Θα το φάει. Ρίχνουμε εδώ πόλικο. Εσύ Άγγελη θα ρίξει. Mm. Ε. άντε πού είσαι. Πάρε τα λάτι. Πάλι τα φάει. Έχουμε και λίγο κι μπορώ να το ανοίξω. Αυτό είναι. Κοίτα. Να το. Και μην ακούγεσαι που φας τώρα. Εντάξει. Ρίξε Ρίξε Ρίξε Ρίξε Ρίξε Ρίξε Ρίξε Άγγελα μην το λυπάσαι Λι, Χιόνι Χιόνι Είναι χιόνι. Του έχουμε ρίξει χιόνι Είναι ένα πάχος Θα ρίξουμε και λίγο Ξίδι από κρασί, έτσι, για να μας τιμήσει περισσότερο. Και ε, το αγαπημένο του χέρι μου. Θα δέξω με το κουταλάκι. Εντάξει εσύ το πιας στο σου, το ρούφι Όχι ο δεν είπη άλλο το έλαξε. <σκάτσι> Κάτσε όμως τώρα, θα πας τον φωνάξεις, γιατί είναι έτοιμα. Ακούγεσαι <σκάτσι> μωρέ, ακούγεσαι μωρέ. <σκάτσι> Είχε φωναξέτονα. <σκάτσι> Είχε φωναξέτονα. <σκάτσι> Για να μην καταλαβαίνω τίποτα, εγώ βάζω πράγμα, τα πράγματα θέση Το ήπιες. να δεν καταλάβει τίποτα με το κουταλάκι, άμα Πάμε να δούμε, έρχεται. Καλημέρα. Καλημέρα. Στον άντρο της ζωής μου. Να καλή μας όρεξη. Καλή όρεξη, αγάπη μου. Έτσι με τη μου. Δε μα. Κλείνω. Κλείνω. Κλείνω. Κλείνω. Αυτή Κλείνω. ήταν εδώ το μάτι του, παιδιά, έχει δεκρίσει Ξίδι και αλάτι Ναι! Δεν ήταν όστιμο! Α, μου βάζες και χωλί <σκοί> Έχει εκδικήσει ο Έτσι εκδικείται η Λάμια Έχετε πεθάνει και να <σκοί> <σκοί>